يا خبيث يا خبيث جوان في الفتن مرة مع علي ومرة مع ابن سبير والذي نفسي بيده لا أستقصي أنك كما تستقصر الضمغة ولا أجردنك كما يجرد الطب ولا أقتلنك شر كلا <تصفيق> دخل أنس بن مالك على الحداد بن يوسف الثقفي، فلما وقف بين يديه قال له الحداد إيهن إيهن يا أنيس يوم لك مع علي ويوم لك مع ابن الذبير ويوم لك مع ابن الأشعث والله لأستأصلنك كما تستأصل الشاء فقال أنس إياي يعني الأمير أصلحه الله، فقال: إياك أعني سك الله سمعك. فقال أنس: إنا لله وإنا إليه راجعون. والله لولا الصبية الصغار ما باليت أي قتلة قتلت، ولا أي ميتة مت. ثم خرج من عند الحجاج فكتب إلى عبد الملك بن مروان يخبره بما قاله له الحجاج، فلما قرأ عبد الملك كتاب أنس استشاط غضبا وشفق عجبا، وتعاظم ذلك من الحجاج، وكان كتاب أنس إلى عبد الملك، بسم الله الرحمن الرحيم، إلى عبد الملك بن مروان أمير المؤمنين، من أنس بن مالك. أما بعد، فإن الحجاج قال لي هجرا، وأسمعني نقرا، ولم أكن لذلك أهلا، لي على يديه، فإني أمت بخدمتي رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحبتي إياه، والسلام عليك ورحمة الله وبركاته، فبعث عبد الملك، إسماعيل بن عبد الله بن أبي المهاجر وكان مصادقا للحجاج فقال له دونك كتابي هذين فخذهما واركب البريد إلى العراق وابدأ بأنس بن مالك صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم فارفع كتابي إليه وأبلغه مني السلام وقل له يا أبا حمزة قد كتبت إلى الحجاج كتابا إذا قرأه كان أطوع لك من أمتك وكان كتاب عبد الملك إلى أنس بن مالك بسم الله الرحمن الرحيم من عبد الملك بن مروان إلى أنس بن مالك قادم رسول الله صلى الله عليه وسلم أما بعد قد قرأت كتابك وفهمت ما ذكرته من شكايتك الحداد، وما سلطته عليك وما أمرته بالإساءة إليك، وإن عاد لمثلها أكتب إلي بذلك أنزل به عقوبتي وتحسن لك معونتي والسلام، فلما قرأ أنس بن مالك كتاب أمير المؤمنين وأخبر برسالته قال جز الله أمير المؤمنين عني خيراً فهو ظني به ثم خرج إسماعيل من عند أنس ودخل على الحداد، فقال الحداد مرحباً برجل أحبه وكنت أحب لقاءه فقال إسماعيل انا والله كنت احب لقاءك في غير ما اتيتك به فتغير لون الحداد وخاف وقال ما الذي اتيتني به فقال فارقت امير المؤمنين وهو اشد الناس غضبا عليك ومنك بعد فرمى اليه اسماعيل بالكتاب فجعل الحداد ينظر الى الكتاب طاره والى اسماعيل طاره ويتصبب عرقا فلما قضى من قراءة الكتاب قال قم إلى أبي حمزة نسترضيه ونترجاه فقال له إسماعيل لا تعجل فقال الحداد كيف لا أعجل وقد أتيتني بآبدة وكان في الكتاب بسم الله الرحمن الرحيم من أمير المؤمنين عبد الملك بن مروان إلى الحداد بن يوسف أما بعد فإنك عبد طمت بك الأمور فسموت فيها وعاديت طورك وجاوزت قدرك وركدت داهية إدا فلعنك الله من عبد نسي آباءه بالطائف وحفرهم الآبار ونقلهم الصخور على ظهورهم في المناهل والله لأغمرنك غمر الليث الثعلب والصقر الأرنب وثبت على رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهورنا فلم تقبل له إحساناً ولم تتجاوز عن إساءته وجرت عليه والله لو أن اليهود والنصارى رأت رجلاً خادماً لعزير بن عزرى وعيسى بن مريم لشرفته وأكرمته وأحبته وكيف؟ وهذا أنس بن مالك خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم ثمانية أو عشرة أعوام ثم هو مع هذا بقية من بقاية أصحابه فإذا قرأت كتابي هذا فكن أطوع له من خفه ونعله وإلا أتاك مني سهم بكل حتف قادٍ ولكل نبأ مستقر وسوف تعلمون